97 мільйонів гривень з міського бюджету спрямують на відбудову чотирьох зруйнованих російськими ракетами багатоповерхівок. Таке рішення одностайно підтримали 47 депутатів на позачерговій сесії Запорізької міськради. Загалом, згідно з проєктно-кошторисною документацією, загальна сума на відновлення будинків на вулиці Кияшка, 22, Зестафонській, 10, Сталеварів, 16 та проспекті Соборному, 151 становить 307 мільйонів 843 тисяч. Грибень, повідомив заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Віктор Гординський. «Що стосується джерел фінансування, ми сьогодні чули, що дійсно міський бюджет таке навантаження не потягне самостійно, тому ми вже, вже домовляємося з агенцією державної по відновленню щодо надання проєктно-кошторисної документації, і вони теж підключаються до роботи відновлення також зараз спілкуємося з державним агентством по ліквідації фонд ліквідації державний, і теж будемо з ними працювати щодо виділення бюджетних коштів від держави через субвенцію. Також під час сесії депутати внесли зміни до програми надання фінансової допомоги мешканцям міста, житло яких постраждало внаслідок збройної агресії Росії. Зокрема, відтепер її зможуть отримати і ті, хто винаймав помешкання. Додати ще користувачів житла, на ім'я яких видано ордер та або згідно ордер, укладу договір на житлового приміщення відповідно до житлового кодексу України. Тобто додається ще одна категорія людей, які зможуть отримати згідно програми цю матеріальну допомогу. Також ще додається, що виплата матеріальної допомоги припиняється з місця виникнення таких обставин, додати ще абзацам відчудження власникам свого майна, яке було зруйновано або стало непридатним до проживання. 38 мільйонів гривень додатково спрямували на фінансування програми підтримки обороноздатності міста. Ми надаємо фінансову допомогу службам безпеки, поліції, ДБР і Нацгвардії, також 55-й бригаді.